السلام علیکم ایوری ون میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی فور ٹیچنگ دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایپ سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ ویڈیو دیکھنے پر پیسے بھی کما سکتے ہیں جی ہاں آپ ویڈیو دیکھیں گے اور ساتھ میں پیسے بھی کمائیں گے تو دوستو اگر میرے کسی دوست نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تو چلے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کون سی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی آپ نے اپنے گوگل پلے میں جانا ہے اور آپ نے وہاں پر لکھنا ہے ارن منی ویڈیو اینڈ ایپس آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور آپ کے سامنے کچھ یوں آ جائے گا تو دوستوں جیسے میں نے یہ سرچ کیا تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پہ جو ہے وہ ایک ایڈ ہے اس کے بعد سیکنڈ میں ہے وہ ہے ارن منی ویڈیو اینڈ ایپس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ون ملین ڈاؤن لوڈس ہیں دوستو بہت ہی اس کے ڈاؤن لوڈس ہیں جو کہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور اس میں میں نے اپنے گوگل پلے کی جو آئی ڈی ہے آپ نے یہاں پر انٹر کر دینی ہے جیسے میں نے اس کو انٹر کیا تو میرے اکاؤنٹ میں دو جو ہے ڈالر ٹرانسفر ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں ہم نے دو ڈالر تو کما لیے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ ڈالر کمائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پر ان پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے اگر ایپس انسٹال کرنی ہے تو آپ ایپس بھی انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اونلی ویڈیو دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کو نیکسٹ کر کے آپ ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے کچھ یوں آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے واچ پر کلک کر دینا ہے تو دوستوں آپ کے سامنے دوستو میرے سامنے ایک ویڈیو, ویڈیو شارٹ کٹ بنانے کے لیے ویڈیو کو پوز کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اکتالیس سیکنڈ مکمل ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر ویڈیو کو روک دیا ہے تو دوستو آپ نے ادھر سے بالکل بیک آ جانا ہے اور آپ نے کچھ جو ایڈ ہوں گے آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے تو دوستو جیسے ہی آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ یوں آ جائے گا اور یہاں پر آپ کا پوائنٹ بھی ایک بڑھ گیا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ ویڈیوز دیکھتے جائیں گے آپ کے پوائنٹ بڑھتے جائیں گے آپ کے ڈالر بھی بڑھتے جائیں گے تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے انہوں کو وصول کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر سیٹنگ میں جا کے پیمنٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ جس پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے دوستوں میں نے آڈر پیمنٹ پر کلک کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چالیس ڈالر ہوں گے تو آپ انہوں کو وصول کر سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھ کر چالیس ڈالر کر لیں اور بعد میں آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں دوست آئی ہوپ کی میری ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ان شاء اللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا وسلام پاکستان